منامه خداوند بخشانی در و بخشان میربان. بیندگان عزیز سلام تقدیم میدارم. پروگرام سیما درباره پودگی استخان یا استیوپروزز است که اکثراً صحبه کس میشه خوصاً در کلانسارا. پودگی استخان یا استپروزیس است چیست؟ یک میتابلیک دیزیز است که میتا... پیش, پیش رفته میره و قتلی استخان یا بون مست داخلش خالی شده میره کلاب شده میره و یک پودگی در داخلش پیدا میشه دنستی یا کسافتش کمتر میشه که باعث ضعیفی استخان میشه و صحب را یا ها میشه خب یادترین بونمس یا دنسیتی اوستخان یا اوستخان می باشه در سن سی سالگی می باشه و سای در سنای بالاتر در زخامت خودم از اسمی در خوب نشاط سیا زیادتر دخامه استخانشان زیادتر است نظر به سفیده و آسیایی و در مرد ها امی زخامت زیادتر است مغز استخانشان قویدتر است نظر به زنان. کتلی قتل استخانشان بزرگتر است خوب استوبوروز یا پودگی استخانه گفتم که صاحب فرکچر یا کسر شده میتونه که اگر از یک جایی کسی که استخوانش پوده باشه یا داخل استخانش جالی نما باشه وقت اتا از سر یک چوکی هم و یا پایش مچ بخوره یک جایش میشه که بشکره خب یادر همین شکستگی ها کجا واقع میشه در نام تبیش دستن فرکچر یا در نایی دست میشه که وقتی که دقات باشه و در این حالت بفتر صحب شکستگی و که نام تبیش فرکچر یا اسم فرکچر هم یاد میشه که در گوایی در قسمت اولنای یا اوستخان اونسی یا بغل خود بازو هم می باشه خب کسایی که بود یکی سخانداره میشه که سطول فقراتشان، شان یا کامپریشن یا فشار بخواد بگیره و ای بخاطر استپروز است که میشه که ده ده ده فقرایی با که بارای دیگه کمی بیشیند این هم بخاطر بروز است که اول عرض نمیتونه با بعدا میتونه که ارز بتن و یا کسی که مثلا دفتا صلفه میکنه یا خدا خم میکنه یا یک وزن میوهد میشه که این کامپریشن فرکچار ستون فقرات بتن که ای هفتر میشه که از خاطر استوبوروز باشه همچنان یک فرکچار یا از به نام بنامی فیمرال نیک فرکچار می موشک زیادن نائی فیمر خوزن در کلانزالا که درانده بازم مدگوری سن عملیات کنن و همون نائی برانه مفصل رانه بالایش اینا آلش کنن و یک آلت بایساب مایو بیاته با کلانزالا بارمی ای کسایی که از تیبو روز و مفتن و همی نائی برانشان میشه که بشکنن د نه دو نو و سپوز است یک نوش نو پرایمری و نو خب، پرایمریش یا اولیش، نوات پنج فیزد در زناست، اشتاد فیزد در مردا دیده میشه و در زنام، بعد از که عادت موانشان هم قطع میشه و یا مردای پیر، اینا هم مستبروز میشه داشته باشد که از شکل پرایمریش است، در مردا وقتی که گناه در انسوفیشنسی داشته باشند یعنی همی هرمونای مردانیشان، اگر هرم خوافی نمی باشه و خوب کار نمی کنه این هم می تواند که صحبه پودگی استخان برشان شده او کسایی که کارسیوم کم می گیرند و ویتامین دی کم می گیرن و او یا یک منی سیز بنام خای پراتایلیزم که یک خود درنایی جاغر است و او اگر ام ام پیته ایجا پراتایلی تورمون زیاد باشه در این صورت ها می شه که استر بروز و کلسیم زیاد از طریق گرده ها جاز می شود از طریق رودا جزد میشه و خارج میشه و کلسه مکم میمونه در وجود خب سکندریوستپولوز است یا پودگی خانه سانوی دلیلش چیست؟ این 50 فیصد کمتر در می باشه و 20 فیصد در مرد باشه. می باشه دلیلش یک دلیلش ملتیپل مایل و که یک سرطان پلازماسل یا مجرات گرویات خون است که این می تانه را تخریب کنه و سبب امی پودگی استخان و کسر شود. خوب دلایل مختلف ثانوی پودگی استوخان وجود داره که از جمله دلایلش یکی فیوپیدی وپیدی کرانیک است و همچنان کسایی که کورتیزون میگیرند سگرت میکشند و حرکات فیزیکی کمتر کن می کنند یا مریضیهای مزمن گرده سبب اسطوپوروز ثانوی شته همچنان دوایی سیزار سرست پرووز شد می دان دوایی که برای خود تایرات مثلا تایرکسین میگیرد، این هم رسسک است که گ پرووز یک خون و می ای یک دارو از هو را برای ما رکردش خود او هم می تانه ثابت است بر از شوا، اتانول نباید خلا می تانه ثابت است بر از شوا، سگردکشی دان بر پروتون که بر میده دهد می کند برتر سید می دهد. یه می تانه اگه ویتامینی ای بالا باشه نباید یا کم باشه یه می تانه ثابت هایبرتالیتیزم یا فعالیت خودی تایرات اگر زیاد باشه و یا کسی که بسیار زیاد حرکت را رفتم نداره و میشینه و زیاد فعالیت فیزیکی نداره او شخص میتونه هم به پودگی استخانه مساک شد کسی که روماتوی ترد رایتز داره یا هر ترده داره یا کسی که زود تغسید داره اینا هم میتونه به پودگی استخان شوه خوب ریسک فاکتور یا خطرای پودری است خون. که گفتم که زیاد حرکت نکنند و زیاد رانه روان. با در صفیت ها و در آسی ها می باشا. کسایی که تمامات غذایی خود کلسی و مفاسفیت و مگنیزی ها می تواند دیره کم می گیرند اینا خطر زیر دارند که به پودگی استخوان محصاب شدند و کسایی که الکول می گیرن و یا یا یکی سگرد می یا فامیلی استوری کسرا را, را دارند اینا می تواند کسا به پودگی استخان هم آروز است که می که دعوال بدون حرس باشه اما باز کمپریشن یا فرکچریو کسری که شار یکی سمت کسی می بدون حرس اول باشه ما یک دردای مزمن کمر دردی بعدن بده و همچنان بعضا می تونه که د ناهع صدر توراسی کمپرش بته یعن د ناهیع صدر یا قفص سینه هم می تانه که مشکلات بته و شخص میتانه که کپ شوه به مقابل به قدم خم شوه یا ای که د عقب سروک لوردوزس بته که د گردن خم شوه در قب یا قفصی نه در قدام خواهم شد بنامه تیبی هست، بنامه دواغ هست، بمپ یا همپ به یاد میکنن که یعنی یک شخص کپ می یا و یک کوهان در پشت خود می داشته باشه که این بخاطر است اگر یک آن یا مردای های دیدیم که کپ است و پشتش یک است این استپوروز یا پودگی استخانش داد و اینش داد و و پیشرفته شده و قد خودم ازداد خب یک ماینی که برای پودگی استخان میتن این ماینه نام دول انرژی اکسری یا میشه یا تکسا، ها میباشه که تکسا های یا تکسا اسکرین سکرین که بر کسایی که های رسک هست یعنی رسک بسیار داره این ماینه را برشان میتن اه, و خوزن برای تمام زنهایی که 65 ساله بالا باشه همچنان در عادت ماوار شما خطشته باشه باید این دکس ها بکنند که دو سال یا کسایی که فامیلی استوری دارند که استخان و فامیلیشان کسی داشته یا és köztek egy kázt aztán, hogy noem bajt váznosak, nem kell, hogy bajt dekész kánebe, vagy a kázt a váznosak kámátszát, hogy visszállt tár, vagy a pánkám tár, vagy a pánkám bajt. امی ماینی دکسایز کنه بکنن که یک ماینی سکریننگ است و تشخیص میکنه استپوروز دارد و بعد زود تدابیه ها داده میشه که WHO یا World Health Organization تی سکور اندازه میکنه که استپینی ها یعنی کمی خود نوع شروع استپوروز یا پودگی استخوان تی از کمتر از ماینس یک تا ماینس 2.5 می باشه دوستی پروز تی کمتر از ماینس 2.5 می باشه که خوب در فال هم ماینه شده خوب عدف تداویی از بروز سیست که شخص کتلی استخان خودن نگاه کنه و همچنان از جایش نشکنه یا فرکچار نگیره و ما باید کلسیم و ویتامین دی و باید بگیره و تداوی در تداویش بیس فسوانت لائن اول است که میتونن هرمون تراپی هم میتونن بر زنها باید اکسرساز هایی کنن که وزن خوده وردارن اکسرساز هایی که وزن وردارن یا ای که را برن ای برستپور روزز خوب است، کافی ر کم کنم، الکول نخورن سگرت نکشن و کلسیوم بسیار کلسیوم ویتامین دی بسیار ماهم از پرامگی که بگیرن کلسیوم باید هزار میلیگرام ب روز گرفته شوه عداقل با مواد غذایی هم که کلسیوم داره به هزار تا هزار پنجسد میلیگرام میرسه خوزن خانم های آمله باید ببخشن خانم هایی که عادت خوش خوشک شده اینا هم به گلسم زیاد ضررت دارند همچنان ویتامین دی مایم از 600 تا 800 یونیت روزه گرفته شود. که اگر ویتامین دی مقدارش کم شود، باز هم شخص به صبح و روزه از مصاب شده میتونه. خب خط اول گفتم از تدویا بیسفس و بس فس هست که خود کتلی مستخانه ی ری ریزرف که میتونه و کمپانیشن شرای خود رانه و یاهت و همچنان از خود اسپاین تو راسیکا یا سدره ای کم سوخته میتونه که تنها نام, نام میگیرم دوای وستوپروز بنامه الاندرونات، رزدرونات و زلدرونات و ابلدرونات است که سایدفکت هستنها میشه که دندانه ها را خراب کنه یا سر علاشه تاثیر کنه و بعد از چهل سالگیری هم بدانین که از همه گی همین یه زخامت استخانش یا قتل استخانش آیستا از 013 الا 015 سالانه کمترش نمیره و خانم های و موالشان قدش را 3 تا 5 فیزد هر سال کم شده میرند و متوجه سهت تا نونو باشین در ویتامین دیره فراموش نکنین تشکر چنل مره سبسکرایب کنین و پناه حق باشین